رجعنا لكم حلقه جديده، حلقه اليوم ان شاء الله بتكون عن افضل اربع قنوات اتابعها في الفتره هذه، طبعا هذه القائمه اللي معنا في حلقه اليوم ما هي مبنيه على محتوى معين، يعني عادي يكون القائمه اللي معنا انه يكون فيها محتوى علمي واللي بعده يكون مثلا محتواه جيمنج، عادي، ما هي مبنيه على محتوى معين، والقنوات اللي معنا في حلقه اليوم يعني حطيتها على اساس انه انا اتابعها الفتره هذه باستمرار، فهذه المعايير اللي حطيتها معنا في حلقه اليوم، عموما خلينا ندخل الانترو بعدين نكمل الحلقه. القناه الاولى اللي معنا في حلقه اليوم اللي هي قناه اسئله بنص الليل هذه القناة محتواها 2 ل1 بمعنى انه يدمج بين المحتوى العلمي والمحتوى الترفيهي لانه يذكر بعض المعلومات في الحلقه وقبلها ياخذ السؤال من المتابع فعشان كذا يدخل فيه المحتوى الترفيهي وهذه الحركه صراحه حركه جيده وتجذب المشاهد انه يشترك في هذه القناه وهذه الحركه كمان تزيد عدد المشتركين لانه يصير فيه تفاعل بين المشاهد وايضا بين صانع المحتوى نتا اللي معنا فم اقتراهم لقناه الكوره توقع والله من القناه ايش المحتوى اللي يتكلم عنه هو يتكلم عن محتوى كره القدم وطبعا هو يتكلم في قناته عن بعض التحاليل المتعلقه بمواجهات الفرق وايضا قوه وضعف الفرق ومن الاشياء المتعلقه بنتائج المباريات يعني بشكل عام يتكلم عن عالم كره القدم طبعا محتواه يعني الاقرب انه يكون متعلق بالدوريات الاوروبيه ما يتكلم عن الدوريات العربيه بس صراحه بيني وبينكم اتوقع انه محتوى المحتوى متعلق بكرة القدم العربية شوي ضعيف وكمان الفرق المتواجدة في الدوريات العربية شوي ضعيفة يعني يطلع لك فريق قوي مرة ويطلع لك فرق ثانية ضعيفة مرة ما في يعني فرق تحس انها متوسطة بس الفترة هذه الدوري السعودي اللي, اللي تقول انه يمكن ينافس ويطلع من ناحية انه يكون افضل الدوريات العربية قناة الثالثة اللي معانا حلقة اليوم اللي هي قناة عبدالله العلاوي، قناة عبدالله العلاوي حسيت انه محتواها تحفيزي اكثر من انه يكون محتوى علمي، لكن اول كان ينزل برنامج اسمه 1000 خطوة انه يجيب شخص ويقعدون يتكلمون عن اول كيف كان والحين كيف وصل وايش التحديات ومن هذه الاشياء، فعشان كذا حسيت انه محتواه تحفيزي اكثر من انه يكون علمي، وغير كذا في الفترة الحالية قاعد ينوع فهذا الشيء اللي جذبني من ناحية انه خلاني تابع هذا القناة إنه قاعد ينوع في المحتوى اللي قاعد ينزله في قناته. قناة الرابعة والأخيرة اللي معنا في حلقة اليوم اللي هي قناة أسام قطب. طبعًا أسام قطب كان معانا في أحد الحلقات من قبل متعلقة به أفضل أربعة اغاني والآن معانا في حلقة اليوم آه لأنه هذا الشخص محتوى أتابعه باستمرار في الفترة الحالية لعدة أسباب منها اللي هو المونتاج وأيضًا آه الكاريزما و. العفويه يمكن العفويه والكرزمه تكون كلها واحد لكن في كلتا الحالتين هذه الاسباب اللي مخلتني اتابع هذا الشخص باستمرار في الفتره الحاليه وايضا المحتوى اللي قاعد يقدمه مضحك يعني نماذي نطالع مقاطع نغير جو شوي يعني هذه الاسباب اللي مخلتني اتابع هذا الشخص وكذا يكون خلصنا حلقه وتكلمت عن افضل اربع قنوات اتابعها في الفتره الحاليه وذكرت الاسباب اللي خلتني اتابع هذه القنوات اتمنى انو هاذي الحلقه عجبتكم ونهايه على رضاكم لا تنسون لايك وشير واشتراك وكذا يكون خلصنا ويلا سلام